Velkommen til mitt hjemmekontor. Nå skal jeg visa deg hvordan jeg spiller in de fleste videoene mine. Jeg har nesten 1000 videor liggende på YouTube, og nesten alle sammen de har spilt in med et webkamera med en ekstern mikrofon. Dette er ett enkel og god måte å spille inn video på som sånn som jeg ser det. I hvert fall under forutsetningen at du ikke skal bevege deg så veldig mye. La oss se på hvordan dette ser ut hos meg. Jeg spiller inn videoene mine på en bærebare PC. Den er jo litt over gjennomsnittet i prosessor og RAM-kapasitet, slik at den behandles på en god måte. Sånn som du ser på sidevideoen, så ser du nå at den står oppe på skrivebordet mitt. Vanligvis gjør den ikke det, fordi at når den jobber hardt med video, så kommer det ofte mye viftelyd, så jeg setter selve PC-en ned på gulvet så bruker jeg ikke de interne mikrofonene i den bærebare PC-en. Jeg bruker heller ikke det interne webkamera. Dette kan du godt gjøre til å begynne med ved å løfte den bærebare PC-en mer opp, så du kommer i øyehøyde med kamera og øyne. Men etter hvert som du skal begynne å detta här her, og få til bedre kvalitet, så er min anbefaling å skaffe dig en god mikrofon. Jeg har min Blue Yeti, som jeg snakker in i nå, den har jeg brukt i veldig mange år. Den är väldigt praktisk i forhold til å snakke inn lyd når du sitter stille. Men som du fort merker, når jeg bøyer meg bort, for exempel å titte i det andre kamera, så blir det dårligere lyd med en gang. Jeg har også tatt på meg nå en relativt nyinnkjøpt ting jeg har, nemlig en myggmikrofon. Jeg har kjøpt in en mikrofontype der jeg kan spille in med en mygg som går trådløst til en dongle jeg har her borte som kobler sig in på USB-engangen på PC-en. med den så kan jeg få til bedre lyd hvis jeg ønsker det, hvis jeg befinner mig lengre unna mikrofon. Webkameraen jeg bruker er en Logitech Brio. Den kan spille in opp til 4K, men den programvaren som jeg har brukt siden 2008, som heter Camtasia, tidligere Camtasia Studio, den har ikke funksjonaliteten på å kunne spille inn 4K-video i denne løsningen. Av och till så brukar jag en ekstern videokälla, alltså en annan programvara för att spela in selve videoströmmen, och da kan jag få till 4K. Sammen så har jag nå då satt upp lik att jeg har ett webkamera externt, jag har en ekstern mikrofon och da har jag egentligen det jag trenger för att spille in gode videor. Det hjälper du också med neutrala bakgrunder och god belysning. I utgangspunktet så kan du få til et relativt billig og greit oppsett for å spille inn video ved å bruke webkamera og en god mikrofon.